Я обрала Національну гвардію України, тому що бачила позитивний приклад військовослужбовців. Я свідомо обрала е, цю сферу е, жінки військовослужбовців, тому що це охорона громадського порядку, це право на захист України і захист кожного громадянина України. Я завжди вважала службу в Національній гвардії України почесною, відповідальною, і тому вирішила себе спробувати в ній. До жінок Нацгвардії відносяться з розумінням, з повагою, але слід розраховувати на власні сили. Правлення у лавах Національної гвардії України до жінок, можна так сказати, на вищому рівні. Тут дають право навчатися, дають право здобути досвід, який пригоджується як в навчанні, так і в роботі. Під час служби у Національній гвардії я не відчула різниці по відношенню до себе, чи чоловік, я, чи жінка. Як будь-яка мати, я піклувалася, що вистачить мені часу на дитину та на службу, але все стало на свої місця і графік дозволяє мені приділяти увагу дитини та службі. Незважаючи на стать, я все ж таки пішла у лави Національної гвардії України, тому що тут у жінок ставляться на одному рівні і поважають труд жінок. Були побоювання, що ми, ми не могли сприйняти не серйозно. Але місяці служби довели, що це не так. Це застарілий стереотип з радянських часів. Як я казала раніше, тут не існує гендерної нерівності. Ніхто, всі жінки, як і чоловіки стоять у одному ряду, всі йдуть і до бою, і до роботи всі йдуть в одному ряду. У національній гвардії немає таких думок зі сторони військовослужбовців, чоловіків. Вірте у власні сили та варто спробувати. Ласкаво просимо до ЛАВ Національної гвардії України, підписуйте контракт, заходьте. Тут великі можливості, як стати офіцером, як стати військовослужбовцем, дуже доброзичливі. Не вірте те, що вам говорять на вулиці. Не треба вагатися, якщо ти мрієш, треба йти і служити.